Як пройшла ніч на бахмутському напрямку і яка наразі оперативна ситуація? Ситуація на бахмутському напрямку залишається вкрай тяжкою. Там все ж контрольованою. Ворог не помишає спроби взяти місто, взяти в оточення місто. Намагається дійти до трас. З півдня – це Костянтинівка – Бахмут. З півночі – це Слов'янськ – Бахмут. Успіху великого там немає. Так, траси наразі вже є небезпечними для проїзду, але під контролем у української армії. Пане Романа накриває... Я перепрошую. А наскільки близько зараз ворог перебуває до траси? З півдня це траса Костятинівка Бахмут. Ворог підійшов десь приблизно на кілометр до траси. Тобто, траса вже є прострільною. До траси, теж на півночі, Слов'янськ, Бахмут, ворог плюс-мінус, там трошки далі, там порядка трьох кілометрів. Вони, траса все ж є теж прострільною. Намагання ворога взяти ці траси вже тривають доволі довгий період. Великих успіхів він не має. Вони кожну, кожну якусь посадку, кожну якусь нестратегічну посадочку, яку там і мають невеличкий успіх. Препідносять, ніби це там, подія вовночезна у військах, що вони досягли вовночезного успіху. Це не так. За кожну таку малесеньку посадочку вони надуть голови сотень своїх, так би мовити, бійців, які і замерзають там, яких ніхто не забирає поранених. Тобто повний цинізм і цієї ситуації, що відбувається тут. Наші бійці, наші хлопці, хлопці з батальйону «Свобода» неодноразово навіть спостерігали таку ситуацію, як група там десь з п'яти осіб цих кацапів вирухалися. І ні для кого не секрет, що існують міні загородження Вперевнося в таке одне з міні-загороджень. Відповідно, вони послалили одного із тих чмоб, своїх новомобілізованих типу піти подивись що там він благополучно підірвався на зміну йому привели того чому віка наступного то не бачив цю картину він почав подорож місця де підірвати попередній і власне теж підірвався ось таким чином вони намагаються досягти якогось успіху Ворог застосовує застарілу жуківську тактику та все ж він її зараз трохи модернізував вони зараз спочатку приють артою Позиції дуже кріпко потім посилають якісь свої піхотні підрозділи для виведення так би мовити, розвідку бою. Після чого знову криють артою. Причому ці піхотні підрозділи, які посилаються в авангарді, ну вони однозначно лягають українську землю, перетворюються на удобрення. Їх ніхто не рахує, їх ніхто не забирає зараз. На нашому напрямку, на напрямку батальйону «Свобода», на бахмицькому напрямку, там є ще інші підрозділи Збройних сил, такий собі мікс, мікс цього військового контингенту, якщо це можна назвати військовим, який складається в в принципі з трьох таких основних частин це ці залишки недобитків вагнерів які майже розбиті та все ж невеличкі залишки їх тут є потім новомобілізовані ці чмобіки яких там десь п'ять днів губинці потримали на якомусь полігоні кинули сюди на смерть, і відповідно є штатні російські військові так от єдиний кого вони більш-менш притримують це своїх так би мовити військових ці чмобіки і вагнера це просто розхідний матеріал просто м'ясо бачили також повідомлення про те що прикордонники збили один літак російський су-25 штурмовик їх літало там три в тому районі в районі Бахмуту от до вас питання наскільки активно зараз працює Російська авіація штурмувала, зокрема, гелікоптери, ударні, і, з іншого боку, наскільки вдається українська авіація також підтримувати наші війська? Працює авіація, і з ну, одного і з дають їм і і Кацапи, на жаль, літають. Ситуація іншого тим, що і, нам потрібно, потрібно новітнього і тоді в Кацапів не буде змоги долітати туди, куди вони зараз зможуть долітати. Наразі є присутність авіації, вона наносить, на жаль, час від часу враження. І ось ці всі випадки, що були там нещодавно вибух в Краматорську, в Костянтинівці, це все наслідок того, що у, Кацапі... у Кацапів є дробійна арта, на жаль, яку вони використовують. У нас теж вона є, а потрібно більше і потрібно на вікнішу. Пане Романе, ще про загрозу з повітря. Один український військовослужбовець розповідав, що декілька днів тому росіяни дуже активно почали застосовувати дрони-камікадзе. Яка в них тактика на тлі застосування цих дронів? І наскільки часто ви бачите, що окупанти не тільки застосовують свої розвідувальні БПЛА, але ще і дрони-камікадзе? Ми з побратимем з батальйону... Діться, неодноразово тут їх бачимо я думаю що е, цих дронів бачимо в багато хто з українців тому що Кацапьо їх е, на жаль запускає вже давненько і, і, і часто ось е, та все ж дивіться він не є керованим він б'є по якійсь одній точці е, безпознатні підготовлені тому сказати що ці дрони це ну, панацея і що вони там е, чимось е, принесуть величезну їм користь то ні наразі наскільки мені відомо ці дрони ну, теж в них в них немає потужності щоб ці дрони виготовляти ці дрони це їм там звідкись постачають і думаю вони мають скоро закінчитися пане Романе ми знаємо що і нашим українським захисникам потрібні дрони розвідувальні тому ми закликаємо наших глядачів долучатися до збору ми підкріпимо банку батальйону Свобода під Цією нашою бесідою, яку ми опублікуємо трішки згодом, тому, будь ласка, закликаємо усіх донатити і долучатися до збору. Дякуємо вам, що... Ще на останок пару так. слів, я попрошу, можете зараз в прямому медалі сказати, що станом на сьогодні найбільш потрібно для потреб вашого батальйону? Станом на сьогодні для потреб нашого батальйону «Свобода» найбільш потрібно це е прилади бачення, візори. Нічні приводи бачення це дрони з тепловізійними прицілами, адже ворог зараз на ну зачасту він штурмує вночі позиції, тому щоб його роздивитися і краще нищити. І плюс дрони знову ж таки це для коригування нашої артилерії використовується, тому що без очей в небі завдавати удару точного, ну це вкрай важко, і можливо навіть неможливо.